كلامي انا ما من حد وبقول اللي إن انا عايزه في وقت ما بحبش شايف الوضع كده ومش داري فبراحتي متلعبكه متلعبك. والناس كلها متلككه ناس معها ومتنكه امور البلد مش في السكه دروس كتير راحت في السرقه الرئيس عامله مفيش تاريخ ودي نتيجه التحرير حلم جميل بس طريق طويل ولسه طويل ومفيش تغيير بعد الثوره بكل كبير دروس تعبير كلامنا كتير ومفيش تنفيذ تحريض على الحرب مفيش تاسيس والعدانه مفيش تعريض ياما حاولنا نعيش في سلام عدانه ردوا الدم ملونة الام خلصت الكلام العربي في كل مكان متهان ادام صدام زي الخرفان احكي لك قصه كان يا مكان كان في واحد عايش من زمان ادت في ايد اخواته واخواته في اعدائهم ماتوا وفي يوم من الايام اتفرقوا عشان الماده خانوا العهد اعدائهم عدوا احترلهم غزه خلوهم واحد ورا الثاني عقوله دوليه محتاجه لفتحان راني في الاحداث العالم ده محتاج لفتوه معاكم راجل واخدها بقوه الاقوى هو الاعلى والحلم العربي دايما اغلى ادخلنا الظهور لازم نعلق بقيادتنا العالم احلى, أحلى. لازم احنا نعتزل نحنا نرجع تاني اعظم هم والتعبان نكسر سمك كلام في سلام اعلام كداب احنا دخلنا في السرداب طفل اتدلع سبته وخاب لما كبرها وعاش في عذاب كلاب وثاب ما هشوف لحمو كباب قلبك قانون غلاب بين أحساب وات في نجلات من بره عاشت مصر دايما حره متكيكه ناس معاها ومتنكه وامور البلد مش في السكه فلوس كتير راحت في السرقه رئيس عميل ومفيش دليل ودي نتيجه التحليل الحلم جميل بس طريقه لسه طويل ومفيش تغيير بعد الثوره كل كبير ودروس تعبير وكلامنا كتير ومفيش تنفيذ تحفيظ على الحرب مفيش تجسيس وقعد انا مفيش تعريف. يا حاولنا نعيش بسلام عادهنا رده بدم ملونة الام في الكلام العربي كل مكان متهام عادم صدام زي الخرفان حيلاً قصة كان يا مكان في واحد عايش من زمان كات في يد إخواته وفي الحرب عاده هم ماده من الأيام اتفرقوا عشان الماده خانوا العهد عاده عدّوا عده احتلوا مغزب مش واحد ورد تاني المعنين دولية محتاج الاموحايا كلامنا كتاني وما